شكرا يا ابني. أقدم مجموعة من الأشخاص المسلحين صباح اليوم على سرقة بنك الـ NKA، وعلمت مصادرنا أن السرقة تمت بدون أي خسائر بشرية أو إتلافات عامة. انتظرونا فيما هو قادم. وهنكمل باقي أخبارنا <تصفيق> كده 10 مليون بتمام أزيله الو الو ايوه اهلا يا استاذ مرتي. اهلا يا استاذ مرتي احنا على الهوا حاليا. بصراحه يا ياسر ما واحنا بحق ربنا 10 مليون. 10 مليون على الاربعه فيها كام كل واحد فينا مليون هو مليون كبير. ليه بس يا استاذ مرتي؟ قول لنا وجهه نظرك فهمني الدنيا والله يا باشا انا لسه مشتري سكن كيس وجديد كملت اسبوعين لقيت سكن تاني مليون انا هايود جيمز انا مش فاهم انا المدبر للعمليه دي هاخد مليون ما هو هي اللعبه انا لولا اني موظف في البنك ده وعارف كل مخابئه ما حد فيكم كان هيعرف ياخد مليون مش عارف ارفع عليه سبعه بحريه انتوا عارفين انتوا لو قعدتوا 100 سنه كان هيقدر يعمل حاجة زي دي؟ ما كانش حد هيجيب ربع المبلغ ده. انتوا مجرد بياضة بياضة انا بحركها بيدي يعني مصر معروفة دايما واجهة الشرق الاوسط في الراب. <تصفيق> <تصفيق> انا مش مش مش, مش تفرق معايا الفلوس اصلا. انا ممكن ابلغ عنكم سهل عليا جدا وقت ما تعمل كده ده احسن واحد هيتجاب. وعليه وعلى اعدائه زي ما مسجل دلوقتي المسك الفلسطيني ده وليه كل ده ما احنا ممكن ما نخرجوش من هنا اصلا يعني, يعني خد المليون اكرامله اساس مصري ايوه ولا مين ده انت راجل عقلك كبير تروح بيدك او تعمل ده المتوب ده عشان كده اقرع اه اه اه, آه, آه, آه حلاقه تمام عندك حق يا استاذ مرتي مفيش مشاكل اللي بيقدموا الفترة الاخيره ده بتاع انا اسمعوا حاجه تحسب له دعم للسينما المصريه <تصفيق> اهلا بكم من جديد لدينا خبر حصري لقد علمت مصادرنا ان المبلغ المسروق من بنك ال كي اي هو مبلغ وقدره عشرين مليون جنيه مصري ايوان